Защо когато дойда на вратата ти затваряш? Капа ли ми залагаш? Но не спираш да ми повтаряш? Много лесно се претаваш А може би може да не боли? А може би трябва да ни промени? Че може би може в пустинята цвет да гадам, а Може би трябва да върли читът Вие компози под души